મૂલ્ય ધારણા કેમ સ્કેલ અવલોકન અને ટૂચકાઓ મૂલ્ય શિક્ષણની જરૂરિયાત મૂલ્ય શિક્ષણની જરૂરિયાત વિશ્વગુરુની માન્યતા સાથે પ્રભાવ હેઠળ આવીને અહીના લોકોએ ભારતીય આદર્શો મૂલ્યો માન્યતાઓને આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે અને પશ્ચિમે જીવન શૈલીને ગ્રહણ કરી છે તેમના જીવનનું એક અગત્યનું પાસું બનાવી લીધું સહકાર પ્રેમ ભારતીય આદર્શો મૂલ્યો માન્યતાઓ અધોગતિ પામી રહી છે ભલે વ્યક્તિ ભણેલી હોય પણ તે અભણ વ્યક્તિની જેમ વર્તે છે ભારતીય શાશ્વત શાશ્વત મૂલ્યો સતત નબળા પડી રહ્યા છે પરિણામે દરેક જગ્યા એ ઘણી દુઃખદ પરિસ્થિતિમાંથી થઈ રહી છે સ્વાર્થ ને કારણે હુલડો અરાજકતાવટ નફરત ઈર્ષા વ્યક્તિ અને સમાજમાં ઉભરી રહ્યા છે રાષ્ટ્ર સમાજ અને પરિવારના બહુ વિકાસમાં આ પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખતરનાક છે તેથી જરૂરિયાત અનુભવાઈ રહી છે મૂલ્ય શિક્ષણનું આવું સ્વરૂપ બનાવવું જોઈએ આ જરૂરિયાતને પૂરી કરવા માટે મૂલ્ય શિક્ષણનો પરિચય આપવો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે એટલે કે આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સમાજની અંદર કેવી પરિસ્થિતિ છે તો કે ઠેર ઠેર આપણે અસહકાર મૂલ્ય શિક્ષણની જરૂરિયાત આજે ભારતીય સમાજમાં જે પ્રકારનું વર્તન લોકો દ્વારા પ્રગટ થઈ રહ્યું છે એવું લાગે છે કે નૈતિક મૂલ્યો અદ્રશ્ય થઈ રહ્યા છે સમાજ નકામો દેખાઈ રહ્યો છે ભ્રષ્ટાચાર સામે પાયો પૂરો પાડે છે તેમણે સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્ત જેવા વિદ્યાર્થીઓ ઉત્પન્ન કર્યા છે શિક્ષકો માટે સામાન્ય માણસના મૂલ્ય પ્રસારિત કરવા પ્રેરક તરીકે કામ કરે છે તેમના વર્તન દ્વારા આ કારણોસર શિક્ષકો માટે મૂલ્યથી ભરપૂર પાય બલિહારી ગુરુ આપની ગોવિંદીઓ બતાય પોતાના શિષ્યને ઈશ્વર વિશે જાણી શકે છે આપને ખ્યાલ છે કે કબીરનો જે આ દોહો છે કે ગુરુ અને ગોવિંદ બંને સાથે હોય તો પેલા કોને પગે લાગુએ એમ ત્યારે કબીર એવું કહે છે કે પ્રથમ કરવાનું છે ગુરુ કુંભાર શિષ્ય કુંભ છે અંદર ઉપરના ખાને ટેકો અર્થાત એક સદગુરુ કુંભાર જેવા છે અને શિષ્ય એક ભાષણ જેવા છે એનું આવી રીતે ઘડતર કરે છે જેમ કુંભાર તેના હાથનો ઉપયોગ કરે છે ઘડો બનાવવા માટે અને અંદર આધાર રાખે છે અને ઉપર વારંવાર ધબકારો મારે છે તેમાં રહેલી બાકીની જમીનને દૂર કરે છે મૂલ્ય શીખવવામાં આવે અને તે શીખવવામાં આવે કે શિક્ષણ મેળવીને જ વ્યક્તિ સમાજમાં સ્થાન મેળવી શકે જે મૂલ્યમાં પોતાનો વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા સ્થાપિત કરે ત્યારે ઓગણીસો માં ભારતીય બંધારણનું પ્રજાસત્તાક સ્વરૂપ આવ્યું ત્યારે તેના મૂલ્યો મૂલ્યો નો વિકાસ પણ જરૂરી માનવામાં આવતો હતો ઓગણીસો અડતાલીસ ઓગણપચાસ માં મેસે રાધાકૃષ્ણની અધ્યક્ષતા યુનિવર્સિટી શિક્ષણ આયોગ રચના કરવામાં આવી હતી જેમાં નીચે મુજબ ભલામણ કરવામાં આવી હતી મૂલ્યાંકન મૂલ્ય શિક્ષણની તકનીકો અને ઉપકરણો મૂલ્ય શિક્ષણના સંબંધમાં શિક્ષણ કેટલીક તકનીકીઓ આપી છે જેના દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં મૂલ્યો વિકાસ કરી શકાય આમાંની કેટલીક ટેકનોલોજી પરંપરાગત છે અને કેટલીક ઉપલબ્ધ નથી આ ટૂંકમાં નીચે મુજબ વ્યક્ત કરી શકાય સમજૂતી ચર્ચાઓ સ્વશિક્ષણ અભિનય પ્રદર્શન વર્ણન સરખામણી વાર્તા પુસ્તક વાંચવાની વ્યક્તિગત અને ગ્રુપ પ્રોજેક્ટ પર પદ્ધતિઓ ફાઇલ્ડ ટ્રીપ વગેરેનો ઉપયોગ કરીને વિદ્યાર્થીઓમાં મૂલ્યાંકન કરી શકાય છે मस कम्युनिकेशन इमेशन टेक्नोलॉजी को संपर्क स्थापित कर सकते कोईपरलता प्राप्त करूल्यों विकास रेडियो टेलिविजन टेपरेकॉर्डर ग्रामोफोन टेलिफोन ऑडियो विडियो करी सक शिक्षण केन्द्रों सतत शिक्षण केन्द्रों सामुदायिक शालाओ विविध क्लबो सामिक कल्याण केन्द्र युवा संगठन मदद्य शिक्षण सरलता વિકસાવી શકાય છે બિનઔપચારિક ઉપયોગ મૂલ્ય શિક્ષણના વિકાસમાં થઈ શકે છે કેટલાક મૂલ્ય સાધનો અને તકનીકો શોધ કરવામાં આવી છે જે નીચે મુજબ વ્યક્ત કરી શકાય છે વિદ્યાર્થીઓની સમક્ષ વાતચીત અથવા ખુલાસા સ્વરૂપે વ્યક્ત કરવામાં આવે છે આનાથી સંબંધિત વિષયની સંપૂર્ણ વિદ્યાર્થીને સ્પષ્ટ થઈ તેમની સમસ્યાનો ઉકેલ આવે છે વિડીયો શિક્ષણ માં આ પદ્ધતિ અપનાવીને વિદ્યાર્થીઓમાં મૂલ્યાંકન સરળતાથી કરી શકાય છે અને મૂલ્ય શકાય છે ભાવનગર નો કોઈ વિષય પર માહિતી આપવા માટે વિદ્યાર્થીની સામે ચર્ચાના સ્વરૂપના તેમના વિચારોનો ઉપયોગ કરે છે આ સાથે વિદ્યાર્થીને સંબંધિત વિવિધ સમયના વિવિધ પાસાઓ જેવા કે अने मा आ पद्धति फायदाकार बनी सके तीज स्टोमिंग आ पद्धति ना घातक मान मैं मा पद्धति द्वारा સમય અંતરે સમયાંતરે વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે અને જરૂરિયાત મુજબ યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવે છે આ શીખનારને નવા વિચારો સાથે આવવાની તક અને પ્રેરણા આપે છે મૂલ્ય શિક્ષણ પોઈન્ટ છે બજારમાં સેશન મિનિટ નો સમય આપવામાં આવે છે જેમાં વિદ્યાર્થીઓ ગ્રુપ સંબંધિત સમસ્યા પર કેટલાક દ્રષ્ટિકોણ લખે છે આ પછી તેમના દ્વારા આપવામાં આવેલા દ્રષ્ટિકોણ પણ ખુલ્લા કરવામાં આવે છે આપવામાં આવેલા તેમને નાના નાના જૂથમાં વિભાજીત કર્યા પછી ચાર કે પાંચ મિનિટના ટૂંકા ગાળામાં તે પ્રશ્ન ને લેખિત મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવામાં આવે છે ઉપયોગી વિચારો પસંદ કરીને તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે વ્યક્તિ અભ્યાસ આ પદ્ધતિ દ્વારા વ્યક્તિના જીવનના ઊંડાણમાં જઈને તેના મૂલ્યો આધારે તારણો કાઢવામાં આવે છે વ્યક્તિની મૂલ્ય નિર્વાહ સ્થિતિનો ખ્યાલ આપે છે जीवन ना पात्र महापुरुषों पद्धति द्वारा अथवा भूमिका भजवा अश्विन लख्य कल्पना पर आधारित है एक कृत्रिम रीते बने लगी घटना અને તેમના દનિક વાતાવરણમાં વ્યક્તિઓ ઘણા અનુભવો એકઠા કરતા રહે છે તેઓ ઘણા મૂલ્યો સંપર્કમાં આવે છે શૈક્ષણિક પરિસ્થિતિઓમાં વિદ્યાર્થીઓમાં गेम्स द्वारा पोते नाटक आयोजन छे आ साथे तेना नी विचार सरणी लेवानी प्रक्रिया आठमो मुद्दो भूमिका भजे जीवन में मा काम पिता संबंधी उद्योगपति दर्जी वकील डॉक्टर जीवन उपयोग करना पी मुदो मूल्य परीक्षण મૂલ્ય પરીક્ષણ ના પ્રકાર ધોરણ આધારેકરણ સો ટકા પરીક્ષણો માપનના સાધનો અથવા માધ્યમ છે અને વિવિધ પ્રકારના માપ આપણને મૂલ્યમાં માર્ગદર્શન આપે છે તેથી વિવિધ સંદર્ભમાં શિક્ષણના વિવિધ પ્રદેશોની સિદ્ધિ અને ત્રણ રીતે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે તેમાં આપણે પહેલો પ્રકાર જોશું હેતુ આધારિત પરીક્ષણના પ્રકાર તેમાં પેલું છે સિદ્ધિ પરીક્ષણો તા કસોટી નિટું શીખ્યો છે અથવા તેની શૈક્ષણિક સ્થિતિ કેટલી છે આ રીતે શૈક્ષણિક સિદ્ધિ આ પરીક્ષણો દ્વારા આપવામાં આવે છે તેના આધારે શૈક્ષણિક ઉપદેશો સિદ્ધિની ક્ષણ મોખિક લેખિત અને વ્યવહારુ હોય શકે છે બીજો પ્રકાર છે અભિયોગ્યતા કસોટી અભિયોગ્યતા એ વ્યક્તિની વર્તમાન સ્થિતિ છે જે તેની ભાવિક ક્ષમતાઓ દર્શાવે છે તેથી અભિયોગ્યતા કસોટી દ્વારા વ્યક્તિની તે લાક્ષણિકતાઓ અથવા ગુણોની ઓળખ કરવામાં આવે છે આ પરીક્ષણોમાં યોગ્યતાના પ્રકારનું પરીક્ષણ કરવું સામાન્ય કાર્ય અથવા વ્યવસાયની કુશળતા સંબંધિત પ્રશ્નો બનાવવામાં આવે છે કાર્ય હેતુના આધારે ત્રણ પ્રકારના પરીક્ષણો બનાવવામાં આવે છે તેમાં પેલું છે સામાન્યતા કસોટી એના પછીનો આપણે પ્રકાર જોઈશું નિદાન કસોટી પરફોર્મન્સ ટેસ્ટ દ્વારા તે જાણી શકાય છે કે બાળક કેટલું શીખ્યું છે પરંતુ કેટલું સમજી શક્યો નથી અને આ ન સમજવાના કારણો શું હોય શકે નિદાન પરીક્ષણો તે શીખવાના ક્ષેત્ર ને ઓળખવામાં મદદ કરે છે જેમાં વિદ્યાર્થી નું પરીક્ષણો આ પરીક્ષણો કોઈ સમયે વ્યક્તિની સામાન્ય ક્ષમતાના મૂલ્યના હેતુ માટે રચાયેલ હોય છે કસોટી નો ખ્યાલ એ છે કે ચોક્કસ તેમના વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી રાખવામાં યુનિવર્સિટીમાં પાસ થઈ હોય પરંતુ તેની પાસે વિજ્ઞાન સ્નાતક ની સામાન્ય લાયકાત હોવી જોઈએ આમ નિપુણતા પરીક્ષણો કોઈ ચોક્કસ અભ્યાસક્રમ આવરી લેતી નથી પરંતુ તે અભ્યાસક્રમ અને સમાન પ્રયોગના આધારે પરીક્ષણ પરિણામો લગતા ટેસ્ટ પ્રકારના છ જોડીનો સમાવેશ કરી શકાય છે તેની વિગતો નીચે મુજબ છે તેમાં એ ઔપચારિક અને અનૌપચારિક પરીક્ષણ कोईपी अथवा परीक्षा पुरस्कार लेपचारिक परीक्षण कहते અને आवा परीक्षणोंपेक्षता विश्वसनीयता महत्व सुनिश्चित करे आ परीक्षण प्रक्रिया वहीवट સ્વૈિક સંસ્થા તેની વ્યક્તિગત જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે કેટલીક માહિતી મેળવવાના હેતુથી પરીક્ષા લે છે ત્યારે તેના અનૌપચારિક પરીક્ષણ કહેવામાં આવે છે અનૌપચારિક પરીક્ષણ ઉદ્દેશ્ય અને વિશ્વસનીય હોવા જોઈએ પરંતુ મૂલ્યાંકન કરતા આ બાબતે સામાન્ય લોકોને સંતોષવા માટે બંધાયેલા નથી તેથી તેના મૂલ્યાંકનની પ્રક્રિયામાં નિર્ધારિત ધોરણોનું કડકપણે પાલન કરવું જોઈએ થેન્ક યુ